За Україні, пані та панове, ми напередодні Великого свята, Великодня. І будемо сьогодні говорити про унікальну пані нашої культури, яка створила такий чин, що цей чин повністю заступив її саму. Мало кому відомо, що Пересопницькі Євангелії, а саме про Пересопницькі Євангелії ми сьогодні говоримо, напередодні Великодня, що Пересопницьке Євангеліє з'явилося на світ Божий власне через те, що була її величність княгиня Анастасія Заславська. Що знає наше суспільство про княгиню Заславську? Думаю, що майже нічого. Натомість майже кожен чув про Пересопницьке Євангеліє. Може, не вникав у суть цієї книги у природу її створення і написання, але таки кожен знає, що наші президенти присягають саме на цій книзі на Пересопницькому Євангелії. Звісно, що ми сьогодні з вами помандруємо у часи дуже далекі, у 16 століття, і звісно, що інформація, якою ми оперуємо про Анастасію Заславську, не завжди є абсолютно точна. Але ми будемо максимально відповідальні перед тим, що говоримо, і будемо виводити вам на екран цитати з цієї книги книг, які будуть підтверджувати те, хто фінансував книгу, хто її перекладав, хто цю книгу писав. Але, шановне панство, можна перекладати, можна писати, можна оздоблювати фантастичну цю книгу, ви щойно бачили, яка вона красива, але якщо не мати гроші, Аби це все видати, то цієї книги не буде. Тому наша студія сьогодні про фундаторку Пересопницького Євангелія Анастасію Заславську. За іншими джерелами вона відома ще як Анастасія Жеславська. За населеним пунктом топонім, сполонізований топонім Жеславська. Тому нашою мовою, без сумніву, Анастасія Заславська. Небагато ми знаємо про цю жінку, книга, завдяки якій побачила світ, заступила своєю величчю її персону. Але все ж, дещо, ми можемо вам розповісти, щоб ми розуміли, що за нашим колосальним історичним, літературним, музичним спадком стоїть її величність людина. Одна людина творила, інша людина фінансувала – а ще інша людина це все руйнувала. Наші студії про різних людей для того, щоб ви могли самі робити висновок і ставати на ті дороги, які приведуть вас до істини. Сьогодні наші дороги у 16 століття до Анастасії Заславської у її замок. Отже, книга, що перевершила саму фундаторку і стала священним символом української нації, через що – Євангелії ж багато, перекладів ж багато, церковно-слов'янської мови їх багато. А виняткова цінність цієї книги полягає в тому, що вона вперше у нашій історії, наскільки це нам відомо, що вона вперше у нашій історії перекладена з болгарської мови на мову руську. Ви зараз цю цитату побачите. Це історична цитата. Саме ось ця думка що вона перекладена із язика болгарського на мову рускую, робить цю книгу безцінною. Зверніть увагу, що ми зберігаємо правопис того часу, замінюючи, звісно, свої рідні кириличні знаки сучасною нашою графічною системою, щоб це було більше зрозуміло. Отже, знову ж таки, основний акцент на сьогодні, це перше чотири Євангелії, яке відоме нам, що перекладені староукраїнською мовою. Чи Євангеліє, мова якого найбільшою мірою насичена живими елементами української розмовної мови. Саме через це воно має виняткову цінність. Саме через це наші президенти присягають на цьому Євангелії. Чи вони варті того, я не знаю. Але дуже цікаво, що один біограф чи бібліограф, бібліограф на прізвище Терещенко, ну, чесно кажучи, слушно. Це Євангеліє ідентифікував не як Пересопницьке Євангеліє, що пов'язано з місцем, де завершували переклад цієї святої книги. А називав це Євангеліє дуже слушно. Євангеліє Заславської. І якщо воно би так називалося у нашій культурі, ми мимоволі би виходили на дороги цієї жінки і знали би про цю пані, яка фундувала це Євангеліє. Ми з вами в попередній студії, одній із студій наших, говорили про знамениту нашу фундаторку освітньо-наукових українських інституцій, а саме Милородовиш Скоропадську. А сьогодні ось ще одна пані, яка вкладала свої колосальні статки у цю книгу, яка сьогодні є символом української тожсамости. Чи думала вона тоді про таке? Думаю, що ні. Але, на превелике щастя, шановне панство, українці вміють вшанувати своїх попередників, тому що на батьківщині е, Анастасії Заславської Тобто майже за 500 років від часу виходу Біблії і смерти Заславської споруджено їй пам'ятник у місті Дубровиці. Ось вона така красуня стоїть із цією книжкою. Я не знаю, хто був прототипом для її обличчя, але є такі думки, що зображення одного із євангелістів у цій книзі книг – це насправді обличчя її, Анастасії Заславської. Отже, Дубровиця – пам'ятник княгині Рівенщина. Крім того, у цьому славному місті, де народилася княгиня, є і вулиця її імені. Честь і слава землякам, які так вшанували цю велику жінку, фондаторку нашої історичної пам'ятки. Отже, у діводстві, у діводстві вона Анастасія Юрійовна Заславська за чоловіком, а в діводстві вона Гольшанська. А рід Гольшанський, шановне панство, це рід, який сягає коріння литовських князів Гедеминовичів. Ми з вами розглядаємо постаті в контексті гену. Ось який цей ген глибочезний. Рід сягає литовських князів Гедеминовичів, гольшанських, які жили на Поліссі, але оскільки це були князі висококультурні, шляхетні, аристократичні, то живучи на Поліссі, чи на Волині, вони прийняли чию культуру, ту, серед якої вони жили, і мову і культуру, і традицію, і стали православними князями. Коли Гольшанська, кажуть, що приблизно її рік народження 1510 чи 1520, я більшою мірою схиляюся до 1520 року, отже, е, Гольш... її е, батько Юрій Іванович був Дубровицьким і Гольшанським князем. У родині було 11 -ро дітей. І, можливо, ми так пропускаємо, майбутня княгиня народилася саме в Дубровиці, на берегах розкішної річки Горень. Згодом вона одружилася із князем Кузмою Івановичем. Зверніть увагу на цю ідентифікацію по-батькові, бо в нас сьогодні є такі дурні, які кажуть, що ідентифікуватися по-батькові – то неправильно. Краще, щоб ми називалися тільки на ім'я та прізвище. Ні, це давня традиція українців – ідентифікуватися по-батькові. А москалі украли нас цю традицію – ідентифікуватися по-батькові. Тому якщо хтось каже, що їхній вплив, то читайте – книжки з ономастики і читайте українські давні історичні пам'ятки і побачите, що ідентифікація по батькові така для українців очевидна, як і ім'я. Виходить вона заміж за Кузьму Івановича Заславського, коріння якого, до речі, також дуже древнє, Сягає воно роду князів Острозьких. Резиденцією цього князя Заславського, чоловіка Анастасії Гольшанської був Ізяслав. Ізяслав. У польському варіанті Жеслав або, ну, власне, в польському варіанті так. Фото міста Із'яслава, ви можете, чи давню фортецю можете побачити. Очевидно, в Із'яславі проживала родина, де народилося двоє дітей у, від цього подружжя, у Кузьми Івановича і Анастасії Юрівні. Дітки називалися Анна і Іван. Цього Івана ідентифікують у українських пам'ятках вже Янушем, тобто полонізація тривала, як бачите, колосальна. Але у 1556 році стається те, що неминуче в житті кожного з нас. Князь відходить у вічність. Можна лише фантазувати на тему, чому рік смерті чоловіка Анастасії Заславської став роком початком праці над Пересопницьким Євангелієм що вона цей Євангеліє присвятила, власне, свому чоловікові. Що стало цим стимулом працювати над тим Євангелієм, Можливо, власне, смерть чоловіка. Але ми знаємо з тих часів, себто заглиблюючись в ідеологію цього часу, у філософію цього часу, ми дуже добре знаємо, що вважалося, коли людина працює над святими книгами, чи коли людина фундує святі книги, чи коли дотична до святих книг, коли вона їх популяризує, коли несе в світ ось це Слово Боже, то людина рятує душу. Не знаючи сьогодні, у третьому тисячолітті, ми так думаємо, чи ми так вибудовуємо наші стосунки зі святими книгами. І вийшло так, шановне панство, що рятуючи свою душу, це ви зараз прочитаєте на нашому екрані, цю мою думку, що рятуючи душу, вона насправді рятувала душу України. Тому що душа України – мова, і тому що мова – основа всього, і мова – причина війни. І якщо би тут всі у нас говорили тою мовою, якою перекладено наше Євангеліє, будь-як без Бог, і ми не мали би з вами війни, а так кінця не видно, бо руску язичі є, і досі шириться країною. Отже, бо це перший відомий нам переклад саме староукраїнською мовою, а не церковнослов'янською мовою. Дивилася я якусь програму, власне, про пересопницькій і почула від коментаторки, мені важко це назвати її якось по-іншому, що Євангелії написано слов'янською мовою. Я собі подумала, ну от що ця дівчинка говорить? Якою ж це слов'янською? У мене виникає запитання, що ж ви удурманюєте людей? Ольга Ільків, закликаєш нас говорити правду в інформаційному просторі? Себто, найважливіше, що не церковно-слов'янською мовою ми маємо це Євангеліє, а що, власне, і робить цю книгу особливою. Знаєте, я мимоволі задала Тараса Григоровича, коли жандарми його запитали, звідки така популярність вашого кобзаря? Чого його так всі зачитують до дірок? Тарас Григорович відповів легко і просто. Тому, мабуть, і тільки тому, що по малоросійському написаний. Так оцінність цього Євангелія в тому і передусім у тому, що це був переклад з болгарської мови руською, про що йдеться після мови двічі. Отже, перекладач, до якого ми ще дійдемо, наголошує на тому двічі, не випадково наголошує. А тепер, шановне панство, трошки більше про саму книгу. Книгу, яка сильніша за час, книгу, яка сильніша за смерть, бо дуже символічно і дуже загадково, і дуже містично, що саме у рік виходу книги Відійшла у вічність княгиня Заславська. Вона була тоді зовсім молода. Їй було усього насього понад 40 років. Себто почала вона працю над Євангелієм. Фундування цього Євангелія у рік смерти свого чоловіка. А завершили роботу над Євангелієм у 1561 році, 1556, 1561. Її не стало, ми не знаємо. Чи тримала вона в руках цей шедевр, як оце тепер в Дубровці на пам'ятнику вона зображена? Ми не знаємо, чи вона бачила ту свою мрію. Е, отже, пересопницьке Євангеліє, книга понад часом, книга понад смертю. Ми теж відійдемо, але книга зостанеться. Чи будуть і далі присягати на ній президенти? Це залежить від того, наскільки українці врешті-решт ставатимуть нацією. Отже, видатна, сакральна, рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття, що стала панове світським символом. Отже, сакральна пам'ятка стала світським символом на якому, починаючи з 5 грудня 1990, наголошую на цій формі, 91-го року, я думаю, ви цю форму 90 чули від старшого покоління. Нам накинули лише форму 90. Повертаймо в нашу мову з тих часів, з часів Анастасії Заславської, правильну форму 90. Отже, від 1991-го року присягають українські президенти. Тобто, треба було 430 років, українцям, аби вони усвідомили, що для них зробила Заславська і ці люди, які працювали над Євангелієм. Про це ми зараз поговоримо ширше. Цікава думка, яка ось він цей оригінал, ну просто мороз іде по тілу, коли ти це бачиш, оцю товщу часу, яка доносить нам правду про нас самих, і мету наших предків завести у святу книгу, святу українську мову, яку сьогодні так спохаблює оце, оце покоління Ботокуде. Отже, вперше президент України, комуніст, складав присягу на Пересопницькому Євангелії «Боже, шляхи Господні несповідимі, хто це так каже?» А це, каже, директор бібліотеки імені Вернацького, тодішній директор бібліотеки Микола Сенченко. Все, б то сталося чудо, комуніст поклав руку на Євангеліє. Чи думала колись про це Анастасія Заславська? Чи думав про це перекладач Євангелія Архімандрит Григорій? Я вже вам потрошки, як скриньку, відкриваю подвиги тих людей, які працювали над цією книгою. Чи думав про це перекладач Григорій? Чи думав про це переписувач Михайло Василієвич, який був сином сеноцького протопопа? Чи думав про те ще один писач? Ми навіть не знаємо прізвище цього чоловіка, ще одного, який переписував, а про це свідчить різний почерк Євангелії, що не один писар лише писав, а писало двоє. Отже... Робота над Євангелієм з ласки Анастасії Заславської розпочалася у серпні, у тому місяці, коли так плодоносить земля. Можливо, саме тоді розум український плодоносив найбільше, аби врешті найвищі біблійні цінності оповісти українцям своєю мовою, а не болгарською, не грецькою, не латинською, не жидівською, не ще якоюсь, а саме своєю. Отже, це сталося 15 серпня 1556 року в Дворецькому монастирі князів Заславських при церкві Святої Тріці. Про що зазначено у самій пам'ятці, ми це знаємо. Саме тут, на Волині, існувала добра... Традиція переписування книг. Саме звідси нам відомий князь Володимир Василькович, який поданий у Галицькому літописі, як особливий пошановувач книжної справи. Саме тут покровителем культури і освіти був відомий князь Острозький. Саме тут був відомий родина Загоровських, яка залишила нам фантастичний духовний заповідь 2577 року, що... Прямий стосунок має до внучки Анастасії Заславської. Ось вона, ця генетична спільність і спорідненість. Саме там, поряд із двірцем, стоїть село Хорошів, де в цьому ж Хорошеві ми отримали ще один переклад Євангелії руською мовою 1500 81-го року і зробив його Валентин Негалевський. Тобто цей переклад, який фундувала княгиня, там виник на Волині, на святій волинській землі не випадково. Земля еманувала цією українською силою, українською самодостатністю, українською пріоритетністю, власне всім тим, чого так сьогодні бракує. Із 1557 року, шановне панство, працю над Євангелієм із дворця перенесено до пересопниці при церкві Різдва Христового. А це всього-навсього за 700 кілометрів від двірця». Саме тоді, саме тоді е, перекладача Григорія було призначено архімандритом, і я так припускаю, що власне, через те він переїхав з двірця до пересопниці. Сьогодні, до речі, завершили працю над цією книгою також у серпні, у цьому плодоносному, настояному на літі місяці. А саме 29 серпня 1561 року праця була завершена. І цього року помирає княжения Заславска. Там... Стоїть тепер розкішний музей цієї святої книги, пересопницької книги. Ось ви можете цей шедевр побачити. Рекомендую їхати туди. Я дуже тішуся, що директором цього музею є мій побратим Іван Солодуха. І я бажаю Іванові Солодухсі і його колективові активної наукової праці і поціновувачів цього колосального скарбу, який вони так розкішно бережуть. Отже, із 1505 року монастир опиняється власності князів Чорториських. Хто такі князі Чорторийських? Донька Заславської Анастасії виходить заміж за князя Чорторийського і вона також долучається до фундування цієї пам'ятки. Про це також ми маємо реальні свідчення. Це Ганна Євдокія Чорторейсь, Чорторийська. Крім того, внучка княгині Вийшла заміж за Василя Загоровського, цього Загоровського, якого я вже згадувала, який залишив нам грандіозний духовний заповіт 1577 року, зразок нашої, зразок нашої мови того часу, а також зразок способу мислення наших предків, де серед заповітів є основні посили для дітей вчитися. Учитися, брати мої, думайте, читайте, та чужому навчайтесь, свого не цурайтеся. Це є основний посил від Загоровського Василя 1577 рік, шановне панство. А тепер кілька слів про творців Пересопницької Евангелії. У життя Заславської ми вже з вами трошки зайшли. Трошки зайшли у життя її доньки Чарторийської, трошки зайшли у життя її внучки. Ось вона, ця спадкоємність поколінь, що весь час працювала над українською мовою і над українською книгою. А тепер про тих, які перекладали і які писали. А перекладав Григорій, архімандрит Григорій. І на екрані зараз ви побачите цитату, цитату з оригіналу, щоб ви розуміли, якою мовою тоді українці говорили, а це ну, понад 500 років тому, звісно, що мова змінилася, тієї книги, штири євангелістове, суть уостроєне кротким, смиренним і боголюбивим єромонахом Григорієм, архімандритом Пересопницьким. Тобто нам чітко вказано, хто їх робив. Устроєний, якщо ми подивимося у словник «Памве Беринди», а це словник 1627 року, а вулиця Беринди у нас в старій частині Львова, то якщо ми подивимося у словник Памбе де то прочитаємо, що устроєний – це означає споряджений і приготовлений. Тобто, приготував цей переклад Григорій. Натомість писар зізнавався, а писар, як ми вже з вами говорили, був родом із Сянока. Тобто із Західної України, тепер, на жаль, у складі Польщі. Із Сянока, і він з Острахом брався за ту роботу, тому що він не мав досвіду писати живою розмовною мовою. Він звик до цієї чужої церковнослов'янської мови, септо болгарської, в основі. Тому Григорій каже, про то і же є, сміє, ще ще доумев". «При не сталося розума моєго, бил буй мій розум в тия дні мутен, яко води в ріку приходящий із гор, і, і як плинний і билини вітров Я думаю, що ви зрозуміли. Тобто він каже, що розум мій був мутний. Я не був певний того, що я буду робити. Той розум був такий мутний, як вода, що гірським потоком лине. Але він взявся до цієї роботи і роботу виконав свою Блискуче. Він називає себе Михайло Васильєвич, прізвище, власне, така ідентифікація писаря, називає себе многогрішним слугою, називає себе сином прототопа Саноцького і з надією звертається до читача, панове, звертається до нас з того далекого 16-го століття, почуємо мову наших предків, там наша сила, а не по закордонах десь. «О том товаришу милий, не скорби». Твоєю всерадою пильністю і прилежанням вищереченого монаха Григорія архімандрита Пересопницького постановлено. Він знову підтверджує, що це постановив, звідси наше поняття постанова, постанова уряду, постанова Верховної Ради. Це постановив Григорій, очевидно, цей переклад. А далі каже найважливіше нам, і я вам це також кажу. «І справляйте, а не зле речіте писавшому. Тобто, як є помилка, виправіть, а не тицяйте цією помилкою. Не шукайте блохів когось у голівунці. Колоду з-під ніг своїх заберіть. Подивіться, який класний посил від Михайла Васильєвича. «І справляйте, а не зле речіте писавшому. Отже, книга. 482 пергаментні аркуші. Пергаменти – це шкіра з молоденьких теляток. Телятки – Телятка прислужилися добре нам. Розмір 380 на 240 міліметрів. Вага 9 кілограмів, 300 грамів. Уявляєте, можливо, важкість цієї книги комусь буде доносити силу того, що в цій книзі і якою мовою ця книга написана. А тепер про ще одного чоловіка. Ви знаєте, оце як... як як, як бджоли, бджоли летять, на мет, як летять на квітку, так видатні постаті в нашій історії летіли на це Пересопницьке Євангеліє. І той перший, хто перелетів, перелетів на Пересопницьке Євангеліє, і той перший, хто відкрив нам Пересопницьке Євангеліє, той, хто сказав, що мова цього Євангелія чиста, як зорі небесні. Це був чоловік, який так мало відомий Україні. Це так зле, що ми про них так мало знаємо. Цей чоловік це професор Московського університету, Бодянський Осип. В тому московському університеті він заснував історичну українську бібліотеку. В тому московському університеті він навчав їх української мови. Про осипа Бодянського ви можете подивитися окрему студію, яка називається Величі особистості. Отже, що каже професор Бодянський, який приїхав в Україну і натрапив на цю книгу у бібліотеці Пересопницького, Переяславського колегіуму. Мова південно чиста, як зорі небесні. Переважно русинська. Ви мали можливість переконатися в тому, яка це була мова, якою говорять у колишній червеній, червленій, а Західну Україну називали червлена Русь, Західна Русь, пов'язана з заходом сонця, червоно. Нині Галицькій Русі з невеликою домішкою церковно-книжних слів від яких важко було відступити. Традиція ж така була, так як ми зараз не можемо від англійської відступити якогось лиха. Перекладаючи зі спорідненого наріччя, вважаючи, що вони більше відповідають важливості самого предмета. Чи не сьогодні ми маємо відповідь з англійською? Вони починають казати фейк, вони починають казати хайп, вони кричать лонг-лист і всякий інший мотлух, і ще й вважають, що ці слова передають якісь особливі значення, начебто українська мова так значення не передає. Такі самі страхи мали і наші з вами святі попередники в 16 столітті. Вони настільки звикли до церковно-словянської мови, що лише дуже сміливий міг брати на себе відповідальність і робити переклад української мови. Тобто це був подвиг на ту пору це зробити. До речі, інші народи вже мали у цей час свої Біблії. Книга, до речі, пронизана глосами. Глоситься, коли є незрозуміле слово, тоді береться зрозуміле слово у квадратик. І там пишеться його відповідник, щоб вона стала доступною і відкритою для громади. Отже, переклад староукраїнською мовою, як як спостеріг ще один видатний український мовознавець, про нього також ви можете подивитися в студію Велич особистості, це неймовірно сильна постать Павло Житецький. Він наголошував на тому, що переклад не є рівний, тобто, що, скажімо, Євангелія від Матвія і Марка наближене до церковнослов'янської мови, але ближче до народної мови. Євангеліє від Луки і менше Євангеліє від Йоанна. Тобто ці люди шукали. Це були перші спроби, які виводили нашу святу мову на широку дорогу. Написана ця книга, як кажуть, уставом, півуставом з елементами скоропису. Дуже позначені на цій книги, книзі південний вплив. Я це кажу для того, що не треба отим пливам піддаватися. Треба все-таки бути сильним. А південний вплив це сербський вплив і болгарський вплив. І нарешті ще до сьогоднішнього дня 2001 року Інститут української мови Національної академії наук здійснив вперше в нашій історії видання транслітерованого тексту Євангелія, тобто наближеного до нас нашою графічною системою із додатком кириличних букв які ми зараз не використовуємо 700 сторінок шановне панство Ось, власне, тут розташований Інститут української мови, Академія наук, вулиця Грушевського, де були основні майданівські битви. Загальний обсяг 700 сторінок, тобто опис цієї пам'ятки, аналіз цієї пам'ятки, лише 270 сторінок самого тексту. Книга з першу була обрамлена у зелений оксамит, в дубових дощечках. Художнє оформлення, як дослідив сучасний мистецтвознавець Лев Скоп, каже Лев Скоп у своїй монографії, що той, хто розмальовував Євангелії, був відомий маляр із Самбора на прізвище Федуско. Таке відкриття Лев Скоп зробив у 2011 році. Залишається лише дивуватися, якими дорогами, мандрувало це Пересопницький Євангеліє, як воно дійшло до нас із цього дуже далекого часу. Отже, спочатку пам'ятка зберігалася в Пересопницькому монастирі, там, де її довершували. Від 1600 до 1700 року її перебування невідоме, ми не знаємо, де 100 років був цей шедевр. І ось тут подія історична 16 квітня 1701 року. Гетьман Мазепа із підписом на Євангелії, робить подарунок Переяславському соборові, який він сам будує, собор у Переяславі, сьогодні нечинний, ось ви його бачите перед собою, оце гетьманське барокко, я мала щастя стояти біля цього собору і збирала там насіння чорнобривців». Там у соборі не правлять службу Божу, принаймні два роки тому не правили. Там якась експозиція, кардин про Велику Вітчизняну війну. Свят, свят, свят, як же ж ми з'яничарили. Отже, у цьому соборі, цьому соборові, який збудував Мазепа, подарував цю пам'ятку. Вона зберігалася там 100 років. А вже від 1799 року перейшла до поряд буквально із собором, Переяславська духовна семінарія розташована. У 1845 році ще одна знаменитість прийшла до цієї пам'ятки. Ну, Цій знаменитості е, меж неможливо встановити, бо ця знаменитість – це Тарас Регорович Шевченко. Він був тоді членом археографічної комісії яка розглядала різні українські стародруки. І саме там, приїхавши до Переяслава, цього Переяслава, де він написав згодом свій шедевр, Заповіт, і саме там в Переяславі є музей одного вірша. Рекомендую обов'язково відвідати це. Тарас Регорович залишив сонечко наш. Тарас Регорович залишив такі спогади про цю пам'ятку. Ви зараз побачите на екрані. У скромній, у скромній семінарській, Переяславській. В бібліотеці збережено два Євангелія, що написані на пергаменті, вишуканими слов'янськими буквами, чорнилом і кіноварю, це дуже дорога фарба кіновар, з прекрасними різнокольоровими малюнками по золоту. Це про перше Євангеліє, говорить Шевченко, ми його не аналізуємо в цій студії. А ось друге Євангеліє також на пергаменті, вишуканіше та розкішніше за перше Написано, увага, малоросійським наріччям, це те, що так вбиває завжди нашого ворога. І Шевченка не було жодного сумніву, що це українська мова, як у будянського, як у житецького, що це наша мова. З 1556 року разом із перевезенням семінарії з Переяслава до Полтави помандрувала туди і книжка, шановне панство. А 1873 року, коли до духовництва українського дійшла цінність того, що нам подаровано часом, то чомусь це духовництво вирішило звернутися до тодішнього міністра освіти Російської імперії, графа Толстого, і ту книжку йому показати, а він, звичайно, ту книжку і забрав. Так ця книжка опинилася у Петербурзі. Потім в Петербурзі, я вже не знаю, яким шляхом, хоч я, уважно, намагалася це відстежити, але не відстежила, ця книжка опинилася у принца Ольденбурзького. І лише після смерті цього принца Ольденбурзького, з доброї волі його дружини, дякуємо їй за це, вона знову повернулася до нас. Повернулася з того фінського болота, як казав Тарас Шевченко, Сто Петербурга, збудованого на кістках наших воїнів, наших козаків, вона повернулася в Україну в 1887 році. Зберігалася у Полтавських фондах історико-краєзнавчого музею під час Другої світової війни, помандрувала книга знову, помандрувала до Уфи. Потім з Уфи вона повернулася в Києво-Печерську лавру, де зараз московські чорти засідають у цій жидобороді существа. Як в нас ще 15% українців вважають, що московський патріархат має право існувати в Україні. В пеклі має право тільки існувати. Отже, і від 24 грудня 1947 року ця свята книга зберігається лише у бібліотеці Вернацького в Києві. На екрані ви зараз побачите фантастичний уривок поетичного тексту, який, можливо, налаштує вас на сприйняття Пересопницького Євангелія. За книгами втрачали люди зір. За книги то бувало і життя. Скрепить перо, вгризаючись в папір, рятуючи народ від забуття. В часи перед посту, в часи Великодних свят, бажаю вам відчути силу таїнства наших Біблій в перекладі нашою неповторною унікальною мовою. Буде мова – буде книга. Буде книга – буде держава. Слава Україні! Героям слава!